ما تمشي ورا شيء انت عارف مستحيل يكون إلك، لا تروح بهالطريق لأنه حيتعبك ويسرق منك راحة بالك، لا تتجاوز اللي ربنا لك فيه، بعد عن الطمع، بعد عن الحسد والغيرة، بعد عن الشهوات اللي ممكن تجيب أجلك، ارضى بنصيبك وقول الحمد لله، بس لا تضل مطرحك، خليك دايما عم تتحسن وتتطور، خليك عم تتقدم، راقب حالك، راقب نموك وانجازاتك. وقف تصرف مجهود على الاشياء اللي ما بتجيب لك غير التعب والزعل وانت عارف انك ما فيك تعمل شي استثمر وقتك على اللي بكبرك ويزيد من قيمتك مش اللي بصغرك وبيبعدك عن ربك